હવે આપણને ફલક કાર્ય કૌશલ્ય વિશે સોનલ બહેન ચૌહાણ અને બહેન પંડ્યા સૈદ્ધાંતિક માઇક્રો ટીચિંગમાં નું એક કૌશલ્ય ફલક કાર્ય કૌશલ્ય તેના વિશે હું આજે વાત કરીશ પ્રાચીન સમય અત્યાર સુધી વર્ગખંડ અંદર જો કોઈ અતિ અગત્યનું સાધન હોય तो काट्यू काटिय अति प्रचलित शब्द है परंतु हाल जो तो विविध आकारना विविध रंगना विविध मटिरियम बनता बोर्ड उपयोग जवा है आखिर आपने कालू पाटियो न कहता फलक कहशू आ फलक निक्षक अनेक रीते उपयोग करे कोईपण विषय शिखाता हो अंगे विषय वस्तु शिखाता हो तरह અસરકારક રીતે કાપાની અંદર આલેખન કરી અને ઉપયોગ કરે છે જેમ કે કહેવતો રૂઢિપ્રયોગો વ્યાખ્યાઓ આકૃતિઓ ચિત્રો વિવિધ ગણતરીઓ કરી અને બાળકને સરળતાથી સ્પષ્ટ રીતે સમજાય તેવું કાર્ય કરે છે આમ શિક્ષકનો પરમ મિત્ર એવું ફલક ચાલો આપણે જોઈએ કે શિક્ષકના પરમ મિત્ર એવા ફલકનો ઉપયોગ શિક્ષક વર્ગખંડની અંદર કઈ રીતે કરે છે ચાલો નિહાર વર્ખંડમાં ફલકનો સારી રીતે ઉપયોગ કર્યો તો તમે કહેશો કે પ્રથમ ઉદાહરણ વાળા બરાબર છે એનો અર્થ એમ કે ફલક પર લખવું એટલું જ પૂરતું નથી પરંતુ ફલક ઉપર શું લખવું અને કેવી રીતે લખવું એ પણ અગત્યની વાત છે અને તેને જ લીધે લખાણ અસરકારક બને છે હવે કૌશલ્ય આવ્યું એટલે એના વિકાસ વાત આવે એટલે પ્રશ્ન થાય કે ફલક કાર્ય કૌશલ્યનો વિકાસ કઈ રીતે કરવો સારી રીતે આલેખન કરવા માટે કઈ કઈ બાબતો ધ્યાને લેવી તેના કયા કયા ઘટકો છે તો ચાલો આપણે એક ઘટકો વિશે અક્ષરો વચ્ચે સ્પષ્ટ ભેદ જોવા મળતો નથી ચનો મંચાય છે તો પ ની જગ્યાએ ય વંચાય છે અહિયાં મની જગ્યાએ ભ વંચાય છે એટલે અક્ષરો વચ્ચે ભેદકતા નથી એ ઉપરાંત અક્ષરો અને શબ્દો વચ્ચે યોગ્ય અંતર પણ જળવાયેલું નથી ક્યારેક બે શબ્દો વચ્ચે વધારે છે તો ક્યારેક ઓછું અક્ષરો વચ્ચે અંતર પણ યોગ્ય રીતે જળવાયેલું નથી ઉપરાંત કદ યોગ્ય માપનું નથી અમુક શબ્દો એવા છે કે વર્ગના તમામ બાળકો વાંચી શકે નહીં અને લીટીની જાળાઇની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો કેટલીક લીટી પાતળી છે તો કેટલીક લીટી જાડી છે આમ હસ્તાક્ષરોની સુવાચ્યતાની અંદર અક્ષરો વચ્ચે સ્પષ્ટ ભેદ હોવો જોઈએ અક્ષરો અને શબ્દો વચ્ચે યોગ્ય અંતર હોવું જોઈએ કદ યોગ્ય માપનું હોવું જોઈએ અને લીટીની જાળાઈ પણ એક હોવી જોઈએ હવે આ કૌશલ્યના બીજા ઘટક હસ્તાક્ષરોની સ્પષ્ટતાને સમજવા માટે બીજું ઉદાહરણ જોઈએ અહીં પણ બે પ્રકારના લખાણ આપવામાં આવ્યા છે આ બંને લખાણને જોઈશું તો તેના તફાવત ઉપરથી જ હસ્તાક્ષરોની સ્પષ્ટતામાં કઈ કઈ બાબતો ખ્યાલમાં રાખવી તે આપણને સમજાઈ જશે જેમ કે લખાણ સીધી લીટીમાં નથી જ્યારે અહીંયા લખાણ સીધી લીટીમાં છે તેમજ બે લીટીઓ વચ્ચે સમાન અંતર પણ નથી જળવાયું અહીંયા સમાન અંતર જળવાયેલું છે અહીંયા ક્યાંક અક્ષર ઉપર અક્ષર લખાયેલો જોવા મળે છે જ્યારે આ લખાણમાં ક્યાંય અક્ષર ઉપર અક્ષર લખાયેલો જોવા મળતો નથી આમ હસ્તાક્ષરોની સ્પષ્ટતાની અંદર લખાણ સીધી લીટીમાં હોવું જોઈએ બે લીટીઓ વચ્ચે સમાનાંતર હોવું જોઈએ તેમજ અક્ષર ન લખાવવો જોઈએ આને પરિણામે આ લખાણ સુંદર અને સ્વચ્છ લાગે છે એટલા માટે આ ઘટકને હસ્તાક્ષરોની સ્પષ્ટતાની સાથે સાથે ક્યાંક સ્વચ્છતા પણ કહેવામાં આવે છે હવે આ કૌશલ્યનું છેલ્લું ત્રીજું ઘટક ફલક કાર્યની યથર્કતા તેને સમજીશું અહીંયા જે લખાણ પ્રસ્તુત છે એ પહેલા બે ઘટકને ધ્યાનમાં રાખીને જોઈએ તો બરોબર છે પરંતુ આ ઘટકને ધ્યાનમાં રાખીશું મુદ્દાઓમાં સાતત્યતા છે ઉપરાંત સંક્ષેપ અને સાદાય પૂર્વક નું છે કે લાંબુ લખાણ છે રંગીન ચોક નો માત્રામાં ઉપયોગ કરેલો છે કે વધારે પડતો થયેલો છે એ આપ આ ઉદાહરણ દ્વારા જોઈ શકો છો ચર્ચા સંબંધિત લખાણ જ લખાય છે કે પણ લખાણ લખવામાં આવ્યું છે ધ્યાન આકર્ષણ કરવા માટે વિવિધ પ્રકારના બુલેટ કે અંડરલાઈન કરેલી છે કે નહીં એ પણ જોઈ શકાય છે એટલે આ ફલક કાર્યની યથારતામાં આ બાબતોનો સમાવેશ થાય છે ફલક કાર્યના આ ત્રણેય ઘટકોને સમજ્યા હવે જો નિરીક્ષણ પત્રક નો એક નમૂનો જોઈ લેશું તો અસરકારક ફલક કાર્ય કૌશલ્ય આપણે હસ્તગત કરી શકીશું તો આ છે નિરીક્ષણ પત્રક મિત્રો તમે જાણો છો કે પચીસ પૈસાના કે પચાસ પૈસા સિક્કાની ધાર બંગડી ગાડાના પૈડાની ધર વગેરે વર્તુળનો ખ્યાલ ધરાવે છે તો આજે આપણે વર્તુળના અંગો વિશે જોઈશું જે બિંદુ અંતરે આવેલા બધા બધ વર્તુળના કેન્દ્રને આપણે અહી સી કહીશું વર્તુળના કેન્દ્રથી વર્તુળ ઉપરના કોઈ પણ બિંદુને જોડતા રેખાખંડને વર્તુળની ત્રિજ્યા કહે છે અહી આકૃતિમાં આપણે વર્તુળ ઉપર બિંદુઓ એ અને બી લઈએ બિંદુઓ એ અને બી ને કેન્દ્રથી જોડતો રેખાખંડ એ તથા સીબી વર્તુળની ત્રીજાઓ થશે અહી બિંદુઓ ઈ અને એફ આ બંને બિંદુઓને જોડતો રેખાખંડ એટલે રેખા ખંડ ઈ એફ વર્તુળ અહી આપેલો રેખા આપણે કેન્દ્ર માંથી પસાર થાય છે જેને આપણે કહીશું PQ બિંદુઓ P અને Q વર્તુળ ઉપર આવેલા છે બડી તે રેખા PQ પિક્યુ એક કેન્દ્ર માંથી પણ પસાર થાય છે આથી રેખા ખંડ આપેલા વર્તુળનો વ્યાસ છે